Чекають на модульний будинок любов, її донька Таміла та трирічний онук Іван. Будинок цієї сім'ї зруйновано вщент, родина облаштувала побут в стайні. Я казала, що у домі тут, щоб поставили, бо я так не буду його брати той будиночок, буду в сараї жити. Ну, а туди ходити, я не Він Дома вискочив, там щось робиш. Ми очікуємо, що в дворі нашому буде будинок. Я не знаю, може на рік. Вони дають на півгоди всього, може на рік, може нам дадуть на, Як зробили, на год, забігали, та, а там може так, більше. То... А якщо зробимо так. кухню, угол доложимо, все встановимо в кухні, то тоді дамо людям теж треба. Ділиться ж треба. Монтажем модульних будинків займається підрядна організація. На монтаж одного житла витрачають 8 годин. Пол збираємо з піддонів, все в принципі екологічно. Пол із піддонів, каркас алюмінієвий. І панелі утеплені, все закручується на хомутах, все пластикове, раз-два. І зверху закривається утеплителем 100 мм стекловатим, на дерев'яний каркас стекловатим і, в принципі, все. За словами Івана, чоловіки в Рівному проходили тижневе навчання. Получали сертифікат на збірку цих домиків, ніяких тонкостей не все, в принципі, елементарно, але треба таке, що треба пройти обучення, щоб збирати їх. Заблюдені всі мери підстороженості. Огня внутрі немає, масляний радіатор, сільночна панель для зарядки батареї, якщо немає електричності. Ну, і 220 також підведено, але, в принципі, проблем нету. якщо зберігати всі міри безпечності. Модульні будинки розмістили в центрі села Партизанське. Ці будиночки, вони будуть курсувати по партизанському, тобто люди приїхали, на, на цьому тижні одна сім'я, наприклад, в цьому будиночку. Виїжджаючи, друга сім'я заїхала, вони ключ, як то кажуть, по описі передали від будиночку, і інша сім'я зайшла. Тобто це не е, односівне користування цього будиночку, це тимчасовий прихисток, який далі буде використовуватися всіма жителями цього села. Люди собі відбудували будинок, і повернулися в свої стіни, а цей будиночок буде призначатися для іншої сім'ї, яка готова відновлювати свою там, будівлю, присадивну ділянку. Однією з таких важливих умов це підключення електромережі, газомережі і водомережі. На жаль, будинки не облаштовані туалетами, однак ми зараз виходимо з цієї ситуації, яким чином будемо ну, завдяки USB створювати такі туалети, встановлювати на вулиці. На Первомайську громаду виділили 10 модульних будинків. Два будинки пішли на благодатне, тому що там зараз проживає 10 осіб, але фермер, який значить, займається в, в своїм господарством, він іще п'ятеро людей привезе, і, тобто два, два будиночки, які вмістять до 10 осіб, 10 осіб, будуть їм таким тимчасовим прихистком. І фактично, я так собі думаю, що ще близько десятка-двадцятка будинків ми ще отримуємо для того, щоб закрити потреби ну, жителів і тих, тих п'яти населених пунктів. Шість із десяти будинків вже зібрані. Заселення людей планують на початку травня, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коравай. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.